Okej, okay, jag ska ta och visa er hur man kan designa en enkel knopp som man kan ha på till exempel ett lock. Och när man har loggat in på Tinkercad så hamnar man här på sin dashboard. Och här, så här ser det ut när man har gjort lite olika designer och ligger dem här. Och det vi ska göra det är att vi klickar på Create a new design. Då laddar Tinkercad upp en yta. Och nu har ju ni övat er på de här grundfunktionerna. Så ni känner till hur den här ytan fungerar. När vi gör en knopp så kan det vara lämpligt att man börjar med en cylinder som bas. Man kan egentligen välja vad som helst som bas. Men en cylinder är en väldigt bra bas på en knopp. Och nu när ni designar den här knoppen så ska ni få ta och använda er av någon av de här basformerna. Och Det gör vi för att ni ska få träna er på att tänka kring form och skapa någonting eget av de här formerna. Det finns en massa andra former också, men just till den här första så ska ni få använda er av antingen av basformerna, men det är också okej okay att använda de här text- och nummerformerna. Jag börjar med en cylinder, så jag klickar och drar ut min cylinder här. Det är alltså min bas, min botten på knoppen. Och jag ska ta och zooma så att jag kommer lite närmare den så här. Och då undrar man kanske hur stor är den här? och tar jag då pekar den över de här kvadraterna så ser jag att den här är 20x20 mm. Jag skulle vilja ha den lite större, så jag drar ut här och eh, jag tror att det blir bra med eh, 25 gånger 25. Och hur hög är den då? Ja, då tar jag i tag i kvadraten här uppe och då ser jag att den är 2 cm, så 20 mm hög. Jag ska ta, göra den lite högre. Den ska faktiskt få bli ja, 27, tror jag blir bra. Mm. Det är min bas. Då innan jag fortsätter till toppen så ska jag ta och göra det här skruvhålet som gör att jag kan skruva fast min bas på eh, mitt lock. Och då tar jag den här grå cylindern. Den grå grått betyder att det, det här är ett hål. Så jag tar och drar ut mitt hål. Det kanske känns lite märkligt att skapa ett hål, men vi gör det. Vi skapar hålet först här vid sidan om. Och hålet, skruvhålet, det ska vara 3 gånger 3 millimeter. Sådär. Där är det jättebra. Och hur högt ska det vara då? Ja, jag tror att det blir bra med 25 millimeter. Det blir jättebra. Och nu kan jag hålla på och försöka trixa och få in det här hålet här på rätt plats. Men det är väldigt svårt att få det precis i mitten. För jag vill att det ska vara i mitten av min bas. Så jag låter faktiskt det stå här utanför. Och så ska jag ta och använda mig av det här Align-verktyget som ni har fått lära er att använda. Och för att det ska gå att centrera, Align betyder alltså centrera, för att jag ska kunna centrera de här ihop. Så behöver jag markera, jag talar om för datorn att är de här två objekten som jag vill jobba med. Och då ser vi att innan jag markerar dem så är Align-verktyget liksom lite blekt. Men så fort jag har talat om för dat datorn att det är några objekt här jag vill jobba med, då ser ni att det är aktivt. Så kan jag klicka här. Få upp fram de här prickarna. Och jag vill centrera. Dels så vill jag centrera dem så att de är mitt för varandra åt det här hållet. Så. Och sen vill jag också centrera dem som de är mitt framför varandra åt det här hållet. Så. Yes. Och sen vill jag också att de är så långt ner som möjligt. Och då ser jag att den pricken den är redan markerad. Jag vill inte ha dem i mitten. Jag vill inte ha dem upp till sådär. Utan jag vill ha dem fylla hålet nerifrån. Undrar nu om det har blivit rätt. så kan jag ta här i min kub. Och så ser jag att, yes, hålet är där. Perfekt. Mm. Då är jag redo. Klickar utanför så jag avaktiverar align-verktyget. Nu är jag redo för att hitta någonting att ta som topp och här kan man ju hålla på och leka och eh, sätta på massa olika former och göra hål i formerna och sådär. Jag ska visa en enkel, en enkel form jag tror att jag, ja, men jag väljer den här, den här diamanten faktiskt. Det är ju faktiskt på sätt och vis en färdig form. Så jag drar ut den. Jag tänker att den ska sitta här på toppen, här uppe. Men ni ser att den är ganska liten, så börja med att göra den lite större. Kanske... 30? Ska vi säga. Eh, kanske, och tar man och klickar på Shift och drar, då blir båda sidorna förstoras lika mycket. Och nu har jag lite svårt, för jag har ingen mus. Det kan vara lite trixigt att få det att bli rätt. Tycker man att det är svårt, då kan man faktiskt klicka här på, box, eller på siffrorna och skriva i det mått man vill ha. Och klicka klicka enter, flicka, enter. Då, då får man det mått som man vill ha. Det är väldigt riktigt fiffigt. Ja, jag tycker faktiskt att den är lite låg också om vi ser det här från sidan. Så jag skulle vilja ta tag här i, eh, i den här toppen här. Och eh, inte förlåt, nu klickar jag fel. I den här toppen här. Den kvadraten där uppe. Och så Dra upp den lite så den blir lite liksom tjockare. Yes! Och så, så vill jag då ha den här uppe på toppen. Och då är det precis som förra gången. Jag tar och markerar båda. Använder mig av Align-verktyget. Och jag vill ha dem centrerade åt det här hållet. Och jag vill ha dem centrerade åt det där hållet. <laughs> och sen vill jag också ha den här på toppen. Men som ni ser nu så blir den inte riktigt på toppen. Så då får jag ta och klicka utanför. Markera min diamant. Där. Och så får jag ta tag i det nu jag tar tag i den här lektionen. Och drar upp den så långt jag vill ha den. Där. Den är 17 mm från, från arbetsytan. Okej. Okay. Då ska vi se hur det här ser ut. Nej, vad säger ni? Den är väl egentligen lite för, för liten, eller hur? Jag vill att min diamant ska vara lite större. Så jag klickar på den. Och sen tar jag det vad Jag hade gjort, jag hade gjort den 30 gånger 30. Den får nästan bli, vad ska vi tro, 35 kanske? Nu ser ni att det är svårt att få till det här. Så att jag tar och... Markerar och skriver 35 där och så vill jag ha 35 här. och Det finns ju massa till finesser än det som jag visar här. Men det här som jag visar nu är ett enkelt första steg. Ja, nu blev ni ju inte centrerad så då får jag om samma sak igen. Markera. Align. Centrerad det hållet, centrerad det hållet. Och jag tar inte på toppen för då blir det ju inte rätt. Så nu ska vi se, nu tror jag att jag är nöjd. Ja, men det här blev ju riktigt snyggt. Yes! Och Innan jag nu är helt klar så ska jag titta hur det är med mitt hål. Nu ser ni att hålet har försvunnit. Hur har det gått till? Jo, men det var ju nämligen så att när jag markerade toppen och basen så markerade jag även hålet. Så att hålet blev också centrerat då på mitten och på toppen där. Och det, det vill jag ju inte. Så för att få det här eh, rätt nu då så behöver jag göra så att jag markerar bara basen och hålet. Så vi ska se om jag gör så här. Markera dem. Jajamän, nu har jag dem. Klicka där och så klickar jag att jag vill ha... Ni ser att de är centrerade högst upp, men jag vill ha dem centrerade ner till. Så, nu ska vi se om inte hålet har hamnat på rätt plats. Jajamän, där har vi hålet. Ja, nu är det här i tre delar. Det är hål, det är bas och det är topp. Nu vill jag ha det här som ett objekt. För att jag ska kunna skriva ut det. Så jag tar och markerar. Allihopa, alla tre. Ni ser tre former. Och så tar jag och väljer den här. Gruppera. Så att tänka lite. Och nu har den blivit en färg och det betyder att det är ett objekt. Och det behöver inte bli orange när jag skriver ut det, utan det, det kan jag välja färg. så. Men orange färgen här betyder att det är ett objekt. Yes! Nu ska jag ta och skicka det här, eller spara ner den här. Jag kom på nu att jag glömde en sak. Det som man helst ska göra från början, och det är att sätta ett namn här. Här har vi namn. Det är så att TinkerCAD bara genererar ett namn. Det är helt knasiga namn. Epic, någonting här. Men jag klickar och ger den mitt namn, så jag skriver mitt namn och så skriver jag min klass. Så, nu. Nu har den ett korrekt namn här. Yes. Då ska jag ta och spara den. Jag klickar på Export. Jag ska spara den i den här .obj-formen. Det passar vår eh, eh, 3D-skrivare. Så. Och nu såg ni att den laddar ner här till min dator, och den så laddar jag ner den som en zip-fil. Jag klickar på den lilla pilen och klickar i visa i mapp. Och ni ser att här är den, och den är i en komprimerad mapp. Så jag får dubbelklicka på den, och då ska jag leta rätt på den fil som är en OOBJ-fil. Den tar jag och kopierar. Och sen lägger jag den där i datorn när jag vill ha den. Kanske på skrivbordet eller om jag har någon eh, mapp någonstans. Och sen kan jag maila den till min lärare som kommer att titta på den och bestämma om den är godkänd för utskrift. Okej, okay. lycka till med era knoppar!